ویلکم ٹو اے ایم لائف اسٹائل امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے گائز یہ جو میں نے دپٹہ لیا ہوا ہے یہ آپ لوگوں نے پتہ نہیں شارٹس دیکھے ہیں کہ نہیں اس میں دیکھیے گا میں کام والی بھائی بنی ہوں تو اس کے اندر میں نے جو ہے یہ ساڑی بنائی ہوئی ہے اس سے نا یہ ماما کا ہے تو اس سے میں نے جو ہے وہ ساڑی بنائی ہوئی ہے اس دپٹے سے میں بڑی چیزیں کر لیتی ہوں یہ میرا ایک سوٹ ہے میں اس کے ساتھ بھی یہ ویئر کر لیتی ہوں اور بھی میں نے بنا تو ابھی جو ہے وہ جیسے کل کل کا ولاگ پتہ نہیں کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں وہ ریسپی اور پلس ولاگ دونوں تھے تو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا اس میں جو ہے وہ ماما نے جو ہے وہ بنائی ہے ریسیپی بنائی ہے ایک بڑی ہی یمی یمی سی کیونکہ میں نے کھا کے دیکھی ہے تو مجھے بڑی یمی لگی ہے تو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا اور آج جو ہے آج بھی آگے جو ہے وہ ایک ریسپی آپ لوگوں کو ملنے والی ہے ماما کی طرف سے آپ تو کہہ رہے ہوں گے ریسیپیز ریسیپیز ریسیپیز ڈال رہی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ آج کل جو ہے وہ ماما بنا رہی ہیں کیونکہ جو ہے وہ بھابھی کے جو ہے مائکے والوں کو بلایا ہوا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ بنا رہی ہیں کل بھی ان کے لیے پریپیئر کیا تھا کیونکہ ایک دن پہلے جو ہے وہ ہم پریپیئر کر لیتے ہیں ماما کہتی ہے کہ اسی دن اگر پرپیئر کیا جائے تو وہ پھر بہت ہیکٹک ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ایک دن پہلے ہم پریپیئر کرتے ہیں تو ماما نے آ, کل جو ہے وہ والی ریسپی بنائی تھی آج وہ کوئی اور ریسپی بنائی ہے تو ضرور اس کو چیک آؤٹ کیجیے گا میں جو ہوں وہ آگے اینڈ میں لنک بھی اس کا لگا دوں گی تاکہ آپ لوگ وہاں سے کلک کر کے دیکھ سکیں اور باقی جو شارٹ ویڈیو ہے جنہوں نے نہیں دیکھی وہ بھی ضرور دیکھے گا اور کمنٹ ضرور سارے بلاگس پہ کیا کرے تاکہ پتا چلے کہ کون کون ہمیں دیکھ رہا ہے اور پسند کر رہا ہے تو چلتے ہیں ماما کی طرف اور دیکھتے ہیں ریسیپی کل میں نے کی تھی ان کے ساتھ ہیلپ آج بھی کی ہے لیکن کل کی طرح نہیں کی تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں لگے ہیں چکن اب چکن کڑھائی ٹھیک ہے تو یہ میں بڑی سمپل سی میری ہوتی ہے میں کوئی زیادہ اس میں وہ نہیں کرتی رشن بازیاں سیدھے سیدھے سے سی کام کرتی ہوئی یہ کہ یہ جی پیاز ہے یہ پیاز کیونکہ میں نے اس کے بعد پلاؤ بنانا ہے تو تھوڑے سے پیاز میں نے اس کے لیے رکھ لینے ہیں کچھ یہ اس میں ڈال دی ہیں یہ چکن ہے یہ یہ ڈیڑھ کلو چکن ہے ٹھیک ہے یہ ڈیڑھ کلو چکن ہے یہ میں نے رکھا ہوا ہے یہ ٹماٹر ہے چار بڑے ٹماٹر ہیں اور تین بڑے ٹماٹر ہیں اور یہ جو ہے کیونکہ گریوی کے لیے ہمیں ٹماٹر زیادہ چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے لہسن ادرک ٹھیک ہے تھوڑا سا اور یہ ہری مرچ وغیرہ جب ڈالوں گی پھر میں آپ کو دکھا دوں گی ٹھیک ہو یہ دیکھیں ابھی پیاز کر رہے ہیں فرائی اچھا کڑائی میں سب سے جو بڑا فائدہ مجھے سمجھ آتا ہے کڑائی میں کام کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آئل کم یوز ہوتا ہے دیچ کی میں نا آئل بہت زیادہ پھیل جاتا ہے اور زیادہ لگتا ہے اس میں तो इसमें आपको पकाने का कड़ाई में ये बड़ा फायदा होता है जाएगा प्याज गोल्डन ब्राउन तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया क्योंकि प्याज ब्राउन छोड़ ही गए हैं तकरीबन मैंने लहसन में न गलती और छोड़ दी तेज धीम ही मतलब इतनी धीम होती है मीडियम लो फ्लेम होनी चाहिए गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालू चिकन ठीक है लसन अदरक भी गोल्डन ब्राउन हो गया प्याज भी हो गया तो अब मैं डालती हूँ इसमें चिकन تھا گولڈن ہوں ٹھیک ہے اب میں نے کڑھائی میں ڈال لیا ہے چکن اب یہ اس کو تھوڑا سا میں فرائی کروں گی اور میں اس میں سب کچھ ڈال دوں گی لیکن نمک میں تب ڈالوں گی جب میں پیاز ڈالوں گی ٹماٹر ٹھیک ہے یہ ابھی اچھے سے ہو جائے گا فرائی اب آپ دیکھ لیں اس کو تھوڑی دیر پانچ چھ منٹ جو ہے اس کو بھون دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ वन एंड हाफ के जी चिकन में डाला है एक जो है प्लेन चम्मच रेड चिली आधा चम्मच हल्दी एक चम्मच पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है नमक मैं टमाटर के साथ डालूंगी अभी ये बुनाई हो रही है इसकी नहीं मैं टमाटर डालूँगी तो मैं आपसे दिखा दूँगी ठीक है थीके? थोड़ी सी मैंने साबुत काली मिर्च डाली है और अगर गार्निश करूँगी या डाल पहले तो कड़ाई में ही रखेंगे तो फिर भी आपको दिखा दूँगी تو یہ مجھے یہ میں نے تین ڈال دیا یہ تو تھوڑی سی میں نے دال چینی ڈال دی ہے بس ہم اتنا ہی مسالہ کھاتے ہیں کیونکہ آج کل جو دور ہے نا ان کا مجھے مسالے کھانے کا تو سو اس کی آلموسٹ بنائی ہو ہی گئی ہے تھوڑی سی اس کی جو بنائی ہے وہ ٹماٹر کے ساتھ بھی ہونی ہے اور میں نے ابھی نمک بھی اس میں ڈالنا ہے تو اس کو ابھی یہاں تک تو آپ دیکھ ہی لو اس کے حالات کیا ہیں تو یا تو پھر مجھے پتا ہے اس کے حالات جو آپ کو جو نظر آ رہے ہیں وہ دیکھیے اب یہ ٹماٹر ہے میں ٹماٹر ہر چیز میں مطلب تھوڑے سے زیادہ ہی یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے میرا جو ہے نا ٹیسٹ جو مجھے ہے نا ہانڈی کا وہ ٹماٹروں کے ساتھ ہی آتا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ٹماٹر نمک نمک میں ڈالوں گی جیسے جتنا ہم کھاتے ہیں یہ بہت چھوٹا چمچ ہے اور ون اینڈ ہاف کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور اگر کم مجھے لگا تو پھر میں اس کو اور سوچوں اور بہت اچھا سا ہو گیا اس کا میں اس کو تھوڑا سا چکھ گی کھلا کے اچھے سے اور دیکھوں گی کہ نمک ٹھیک ہی ہے تھوڑا سا اس میں رچ بھی جائے گا تقریباً uh, جو ہے ہماری کڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن میں نے تھوڑی سی گریوی اس میں زیادہ رکھنی ہے کیونکہ ہم نے اس کو نان کے ساتھ بھی کھانا اور ہم نے ساتھ پلاؤ بنانا ہے اور اس کے اوپر بھی ہم نے ڈال کے کھانا ہے تو ابھی آپ دیکھ لو کہ آئل الگ ہو گیا ہے اس کا ٹھیک ہے ابھی میں اس کو اتار کے سائڈ پہ رکھ دوں گی تاکہ جب دوبارہ گرم کروں تو تھوڑی سی تو پھر اور ڈرائی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جب گارنش کریں گے یا ڈش میں ڈالیں گے تو پھر بھی آپ کو دکھا دیں گے ایک دفعہ ओके टेक केयर देखने के लिए शुक्रिया